Γεια σας, σήμερα θα πούμε ένα, σε αυτό το βίντεο θα πούμε για τη διερεύνηση ενός γεωμετρικού προβλήματος, απλού σκόπιμα επιλέξαμε μια πασίγνωστη πρόταση τα μέσα των πλευρών τετραπλεύρου είναι κορφές παραλληλογράμμου αυτή η διερεύνηση που μπορεί να γίνει σε αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα έγκυται προφανώ στο αν το τετράπλευρο αυτό εδώ που βλέπουμε είναι τετράγωνο τι γίνεται, αν είναι παραλληλόγραμμο, αν είναι τραπέζιο, αν είναι οποιοδήποτε, οποιοδήποτε παραλληλόγραμμο. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ότι δεν κομίζουμε κάτι καινούριο με τα δυναμικά γεωμετρικά λογισμικά. Αυτή η διερεύνηση, αυτού του τύπου η διερεύνηση είναι προφανής, υπήρχε ανέκαθεν χιλιάδες χρόνια και μπορούσε να την κάνει ο ιωσδήποτε. Το θέμα είναι τι μπορεί να κάνει παραπάνω με το δυναμικό γεωμετρικό λογισμικό. Εδώ χρησιμοποιώ το Sketchpad, θα μπορούσε να είναι το GeoGebra ή κάποιο άλλο δυναμικό. Ξεκινάω ακόμα, συνεχίζω να είμαι εκεί που ήταν παλιά. Δηλαδή, αυτό το σχήμα, τα μέσα των πλευρών τετραπλεύρου είναι κορφές παραλληλογράμμου. Να υπενθυμίσω τη, την απόδειξή του. Φέρνουμε τη ΒΔ, δεν την φέρνω εδώ πέρα. Η ΛΑΜΤΑ ΚΑΠΑ είναι... Ίσι και παράλληλη με το μισό της β δ, η μΙΝ είναι, είναι ίση και παράλληλη με το μισό της β δ, μεταξύ τους είναι ίσα και παράλληλα προς το μισό κάποιου τρίτου, άρα και μεταξύ τους είναι ίσα και παράλληλα, αλλά είναι παραλληλόγραμμο. Και η απόδειξη ολοκληρώθηκε. Μπορεί, μπορεί λοιπόν να το δει κάποιο ότι αυτή η απόδειξη, ως διερεύνηση ακόμα στα παλιά, διερεύνηση των παλιών, στο δεύτερο σχήμα εδώ πέρα, ότι είναι, αφορά ένα στρεβλό τετράπλευρο όπου ισχύει και για στρεβλό τετράπεδο τετράπλευρο στο χώρο. Ε, το ίδιο σχήμα εκτός από στρεβλό τετράπλευρο στο χώρο μπορεί να το δει κάποιος και ως, πώς να το πούμε, ως, ως μη κυρτό τετράπλευρο διότι η πρόταση ισχύει και στο μη τετράπλευρο. Και αυτή τη στιγμή ολοκληρώνουμε και την, την διερεύνηση την παραδοσιακή και πάμε τώρα στη διερεύνηση που σου προσφέρει το νέο δυναμικό λογισμικό που έχει εφευρεθεί τα τελευταία, τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Το ίδιο το σχήμα που έχω φτιάξει χωρίς να το πειράξω, χωρίς να ζωγραφίσω κάποιο άλλο σχήμα καινούριο παρατηρώ ότι το ίδιο σχήμα είναι μόνο που το έχω φέρει σε μια οριακή περίπτωση. Το έχω φέρει στην περίπτωση όπου το β, το μη και το λάμδα, το α και το β είναι συναισθηματικά. Το β εξακολουθεί να είναι, μέσον, να είναι μέσον, όχι το β είναι κορφί. Τα λάμδα και μη εξακολουθούν να είναι μέσα και ξαφνικά βγαίνει μπροστά σου μια καινούργια άσκηση. Θα μπορούσα να το πει κάποιος μια καινούργια άσκηση: Ότι έχουμε ένα τρίγωνο, παίρνουμε τα μέσα δύο πλευρών του. Στην τρίτη πλευρά παίρνουμε ένα τυχαίο σημείο οπουδήποτε στην α γ, το β. Το β είναι τυχαίο σημείο οπουδήποτε πάνω στην α γ παίρνουμε τα μέσα μ και λάμδα α β και βγ, φέρνουμε, τα ενώνουμε και βγαίνει παραλληλόγραμμο. Να αποδειχθεί ότι είναι παραλληλόγραμμο. Έφτιαξα δηλαδή μέσω μιας διερεύνησης ενός συγκεκριμένου προβλήματος μια άλλη άσκηση. Το κρατάμε αυτό. Ένα, είναι κάτι που δεν μπορούσε να το προσεγγίσει κάποιος με την παραδοσιακή οπτική του στατικού σχήματο που ζωγραφίζω κλπ το πάω λίγο πιο πέρα το ίδιο σχήμα είναι και εδώ όπως το βλέπετε απλώς έχω κάνει την κίνηση και το έχω ταυτίσει εδώ πέρα τι σχήμα βγαίνει λέει το σχήμα παίρνουμε τα μέσα των πλευρών τα μέσα των τριών πλευρών ενός τριγώνου, τα ενώνουμε με αυτό τον τρόπο και βγαίνει ένα παραλληλόγραμμο είναι μία καινούρια άσκηση δεν σταματάει εδώ όμως όπως φάνηκε το σχήμα αυτό στην πραγματικότητα είναι το παλιό απλώς του κανα αυτό το κόλπο και βρήκα μια καινούργια άσκηση τι λέει η καινούργια άσκηση αν πάρουμε δύο, ε, δύο τρίγωνα τα οποία έχουν κοινή κορφή η... Έχουν μια κορφή που έχουν κατακορφή γωνία, μια κατακορφή γωνία ίση και πάρω τα. Το μέσον Κ τη Βαα, το μέσον Μ τη ΒΔ, το μέσον Ν τη ΔΑ, το μέσον ΛΑΜΔ τη ΒΔ βγαίνει ένα παραλληλόγραμμο. Είναι στην κατηγορία του, του στρεβλού τετραπλεύρου. Αυτά εδώ τα δύο τι είναι. Και εδώ πρόκειται για το ίδιο σχήμα. Να το, το αποκαλύπτω, το ίδιο είναι. Αν το δούμε τώρα καλά, αυτό το σχήμα και το συμπληρώσουμε, δηλαδή αν ενώσουμε τη ΒΔ και τη γα δεν τις ενώνω, αποδεικνύεται ότι είναι μεταξύ τους παράλληλες. Δηλαδή αυτό το σχήμα ΒΔ, άμα φέρω τη ΒΔ και την ΑΓ, μας σχηματίζει ένα τραπέζιο. Αυτό φαίνεται γιατί εδώ είναι τα μέσα τα μέσα. Συνδέω τα μέσα των δύο ενό τριγώνου είναι ίσα και παράλληλα με τη ΒΓ. Το κάπα ΚΑ είναι ίσο και παράλληλο με αυτό, ταυτίζεται με αυτό. Ε, η ΛΑΜΤΑ ν είναι ίση και παράλληλη επειδή συνδέει τα μέσα δύο πλευρών ενό τριγώνου είναι ίση και παράλληλη με την αλφα ΑΓ. Μπα περιπτώσει το καταλαβαίνετε, είναι τραπέζιο. Σε ένα τραπέζιο, τι ισχύει, ισχύει και αυτή η πρόταση, δηλαδή το ότι ισχύει και για τραπέζιο και μπορεί να βγει και η πρόταση το ότι το λαμδα ν κάνει το ημιάθρισμα β δελτα και α γάμα και στην πραγματικότητα καταλαβαίνεις ότι αυτή η γνωστή πρόταση ε, με το τραπέζιο ότι η ευθεία που είναι συ... η διάμεσος τραπεζίου είναι ίσω με το ημιάθρισμα των βάσεων ξέρω εγώ σχετίζεται με το τετράπλευρο υπό ένα το τρόπο επίσης και εδώ έχουμε το ίδιο σχήμα. Εδώ έχω ταυτίσει τα λάμδα και τα νη και τα έχω κάνει συνευθείακά. Τι λέει ότι αν έχεις δύο τρίγωνα που έχουν μία γωνία τους κατά και συνδέσεις τα μέσα ε, των απέναντι βάσεών του, θα περνάει και από την κορφή. Αν συνδέσεις το, την κορφή με τη μέσο της βάση και το προεκτείνει θα περνάει και από τη μέσο της άλλη. Βγαίνουν δηλαδή παρά γνωστά άλλα θεωρήματα. Και πάω και στο τελευταίο στην πραγματικότητα και εδώ το ίδιο σχήμα είναι μόνο που τα έχω ταυτίσει όλα τα έχω ταυτίσει όλα τα έχω κάνει μια ευθεία Τι είναι αυτό έκπληκτος κι εγώ που το πρόσεξα αφορά μία γνωστή πανάρχια ε, άσκηση που, στα ευθύγραμμα τμήματα δηλαδή, δηλαδή τι συμβαίνει φανταστείτε αυτό το σχήμα το αρχικό Φέρνω μια ευθεία τυχαία και προβάλλω όλα τα σημεία πάνω στην ευθεία τυχαία. Προβάλλω όλα τα σημεία του σχήματο πάνω στην ευθεία. Αν προβάλλει όλα τα ευθεία σημεία του σχήματο, το Βα θα προβληθεί πάνω σε ένα ευθύγαρμο τμήμα. Κατά κανόνα, έκτο αν είναι κάθετο που δεν είναι. Και το μέσον του θα προβληθεί πάλι στο μέσον τη προβολή. Και έτσι φτιάχνει μια σκησούλα. Δηλαδή, που λέει τι, ότι. Το λάμδα Κ είναι το μισό του ΒΔ και επίσης το μη λάμδα είναι το μισό του ΓΑΜΑ. του αλφα, Άρα το μη λάμδα και το λάμδα κάπα είναι το μισό το ημιάθεσμα των διαγωνίων. Όταν πας στο σχήμα της προβολής στην πραγματικότητα αυτό βγαίνει ότι τα κάπα τα μη λάμδα και το μη ν και τα, αυτά τα μέσα είναι το ημοιάθρισμα των αρχικών τμήματων. Αυτό είναι μια άσκηση που κυκλοποιήσαμε στη, στη παλιά βιβλία και που στην πραγματικότητα ήταν η σταγόνα που με έκανε να φτιάξω αυτό το βίντεο βλέποντας την γάμα της διερεύνησης που σου δίνει αυτό το εργαλείο την ευκολία με την οποία στη δίνει, ότι το βρίσκεις και τυχαία και το ψάχνεις και ξαφνικά ανακαλύπτεις μια οπτική την οποία δεν τη φανταζόσουν νομίζοντας ότι κατέχεις πολύ καλά το εργαλείο της διερεύνησης ενός προβλήματος γνωρίζοντάς το και ανακαλύπτοντας ότι είναι πολύ πιο ευρύτερο και βαθύτερο με τα νέα εργαλεία που έχουμε στις γεωμετρίες. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ.